пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. В той час було юдейське свято, Ісус прибув до Єрусалиму, а в Єрусалимі овеча купіль, що зветься по-єврейському «Ветезда» і має п'ять притворів. У них лежала сила недужих, сліпих, кривих і сухих, які чекали, коли зворушиться вода. Бо ангел Господній сходив час від часу у купіль, зрушував воду, і хто перший по зрушеній води спускався у купіль, видужував, хоч би яка була його недуга. Був там один чоловік, що не здужав 38 років. Побачив Ісус, що він лежить, і довідавшись, що він вже довго не здужає, каже до нього, «Бажаєш видужати?» Відповідає йому недужий, «Не маю нікого, пане». «Хто б мене спустив у купіль, коли зрушиться вода? Бо коли я туди приходжу, інший передо мною сходить». Ісус мовить до нього, «Встань, візьми ложе твоє і ходи». І відразу видужав той чоловік і взяв своє ложе і почав ходити. А був то день суботній. Юдеї кажуть тому, що видужав, та що субота, не личить тобі носити ложе, то й у відповідь. Той, хто мене оздоровив, сказав – візьми твоє ложе і ходи. Спитали його, хто той, що сказав тобі, візьми твоє ложе і ходи. Але той, що видужав, не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус знайшов його у храмі і мовив до нього, оце ти видужав, не гріши більше, щоб гірше тобі не сталося. Чоловік пішов і оповів юдеям, що то Ісус його оздоровив. У цю неділю після Воскресіння Христового ми читаємо в Євангелії від Йоанна розповідь про чоловіка, який з давніх, давнього часу, можемо навіть сказати, усе життя, тому що 38 років, був паралізований і лежав біля цього джерела, яке могло, вилікувати, але не міг оздоровитися. Не міг, бо був сам, не міг, бо не було нікого поруч нього. Не міг, тому що не мав сили. Тобто сам не міг допомогти собі, сам собі не міг е, неначе принести спасіння. І можемо сказати, що ця безпорадність, ця безсилість допомогти самому собі, з однієї сторони, будує в ньому надію, очікування, каже нам літургія, а з іншої сторони, наповнює його серце з невірою, втомою. Бачимо сьогодні Господа, який приходить і Своїм Словом, Він, який є Словом Отця, Своїм Словом стіляє цього чоловіка. І стіляє також в дуже важливий день в суботу, в день Господній. Саме в цей день, неначе відразу запрошую Його до великої молитви подяки Отцеві за те, що продовжує творити, за те, що, незважаючи на свій відпочинок, приходить і сходить до людини у її потребі, в її очікуваннях і її стіляє. Але бачимо також і інший момент сьогоднішнього Євангелія про це. Не говорить, Але вже наступний вірш буде казати, що юдеї після цієї чутки, коли цей розслаблений прийде і скаже, Ісусові, скаже, скаже їм, що цей Ісус зцілив, вони починають кнувати в своєму серці наміри, щоб його засудити, щоб його переслідувати. Бачимо також і інший момент. У Євангелії від Йоанна ці перших шість розділів є так дуже... Переломні. Минулого тижня ми чули мову про хліб і бачили, що скільки юдеї відійшло згіршеним від Ісуса. Щось подібне бачимо також і в цьому, в цьому розділі, в цьому Євангелії, яке ми читаємо, тому що цей розслаблений не пішов, незважаючи на зцілення, не залишився і не був учнем Ісуса. Залишився, подякувавши Богові за дар зцілення. Господи Ісусе, приходь також до нас, щоб нас зцілити. Прийди до нас і поклич нас Твоїм Словом не тільки до здоров'я душі і тіла, але для того, щоб бути Твоїми учнями, щоб причащатися Тобою, хлібом живим, що зійшов з неба, щоб давати життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.